Суперфосфат «Макош» з мікроелементами бором та цинком. Комплексне добриво, яке містить у своєму складі 18,5% п'ятиокису фосфору, який на 93% у водорозчинній формі, 31% оксиду кальцію, загального, 29% триоксиду сірки, по 0,2% бору та цинку, розмір гранул від 2 до 5 мм, Виготовляється заводом «Лювенне» у Польщі. Добриво розроблено спеціально із врахуванням особливостей типів ґрунтів, бідних на фосфор та сірку, а також додатково збагачений бором та цинком. Звертаємо увагу, що добриво є універсальним. Можна вносити як в основний і передпосівний обробіток, так і в рядок як припосівне добриво. Завдяки добриву «Суперфосфат Макош» з мікроелементами, рослини будуть забезпечені доступними формами фосфору та сірки протягом всієї вегетації. Добриво сприяє кращому розвитку кореневої системи сільськогосподарських культур. За рахунок вмісту мікроелементів, позитивно впливає на цвітіння та достигання плодів, підвищує посухостійкість. Ми рекомендуємо використовувати суперфосфат-макош з мікроелементами для живлення усіх польових культур та овочів, кущів та плодових дерев. Рекомендована норма внесення вказана у таблиці. Замовити добриво можна у вашого персонального менеджера або за номером, який ви бачите на екрані. Макош. Інвестиційне живлення рослин. Примножуємо ваші врожаї, а значить і прибутки.